Holdudvar. Mészáros Márta rendező, Kende János operatőrrel 1968-ban forgatta játékfilmjét. A főszerepben Törőcsik Mari, Kovács Kati és Balázsovich Lajos. A film zenéjét Szörényi Levente szerezte. Amikor Mészáros Márta megkérte engem arra, hogy menjek kasztingolni, annak idején volt a Pasaréti tér környékén a Pasaréti úton, volt egy filmstúdió, és ott kasztingoltunk több színésszel együtt, ami rettenetes dolog, mert ugye egy amatőrnek sétálgatni egy, egy, egy, egy Pázsiton és valakivel viselkedni, azt sem tudtam, hogy mit jelent az, hogy kasztingolás. Egy biztos kértek, hogy játszom ellen jelentett mondom, majd ha igazi felvétel lesz, majd akkor oda tudok figyelni. Szóval így kezdődött, hogy mondtam, hogy na én erre nem vagyok alkalmas, köszönöm szépen. A Márta, Ellentétben a női mi volt mert én mindig féltem a női rendezőktől, és egyáltalán a női főnököktől, mert azt tapasztaltam, hogy a nők kevésbé jönnek ki egymással, mint, mint egy férfi kollégával. És Megnyugodtan Márta kiegyensúlyozott volt, nyugodt volt, békés és mosolygós volt. És soha nem mondta a forgatások alatt, hogy ez butaság, ezt nem jól csinálod, hanem jókat nevetett az ötleteimen, mert ugye én, mint énekes, állandóan ő, kitaláltam ilyen történeteket, hogy ez hogy lenne életszerűbb ez a dolog. És volt, amikor azt mondta Márta, hogy Mészáros Márta rendező, hogy ez jó ötlet, de volt, amikor mosolygott, Á, ne viccelj velem. akkor már éreztük azt, hogy a filmen keresztül hihetetlen plusz lehetőségünk nyílik. És akkor természetesen idők során összeismerkedtünk rengeteg filmesel, és ezen belül ugye a Mészáros Mártával nagyon komoly jóbarátságba barátság, jó kerültünk, akinek én több filmzenéjét, aláfestőt is, meg számokat is írtunk, és a Hódudvar aláfestő Túl írtuk a Holtfény 69 szímű számot, ami annak idején nagyon nagy sláger volt. Nagyon nagy meglepetés volt nekem a Törőcsik Mari. Balázsovics korban közelebb vált hozzám, hiszen a filmben én voltam az ő kedvese. És a, a Törőcsik Marinak akkoriban nem nagyon értettem ezt a fajta viselkedését. Aztán később láttam, de hiszen ez a filmbéli szerepe. Azért volt olyan, mert neki ez volt a szerepe. Tehát ő, amikor belépett az ajtón, már akkor tudta, hogy az ő karakterem mit igényel, milyen játékot igényel. És egy kicsit tartottam tőle a Maritól, mert, mert olyan szigorú volt. De hiszen, amikor megnéztem a filmet, akkor jöttem rá, ez a szerepe. Ő volt az anya, akit... akit akitől ezt várták el, hogy így viselkedjen, egy vezető embernek volt a, a felesége egy változó korban, és akkoriban azt se tudtam, hogy mit jelent, hogy hol Később jöttem rá, hogy ennek egy politikai tartalma volt, hogy mennyire éles volt a helyzet akkoriban. Jött a Mészáros Márka film, ahol, ahol ugye a törőcsik volt a mamám, és, és a Kati volt a szerelmem. És uh, volt két, két, uh, hogy mondjam, uh, uh, neurologikus jelenet, nem tudom másképp mondani, uh, amitől, amitől a kat is éreztem, hogy egy picit tart. Én, én nem tartottam annyira, de, de miután éreztem, hogy jön neki ez egy kicsit kellemetlen. Egy, egy szerelmi jelenet volt és egy pofon. A szerelmi jelenetem még, még úgy, ahogy túlestünk, és akkor ott nagyon udvariasan uh, viselkedtünk egymásra, hiszen hiszen ez a színészként a szakmához tartozik, hogy, hogy, hogy ennek nincs, nincs egyéb jelentősége, mint a filmben jelenet. De, de a pofon az, az már egy kínosabb helyzet volt. Emlékeim szerint én, ugye megbeszéltük, hogy ez egy műpofon lesz, meg de hát valamennyire hozzá kell, hogy érjek. És hát én úgy gondoltam áthidalni a helyzetet, hogy hogy rendeltem egy csokor rózsát előre. <gül>